Iga avaliku sektori töötaja peab teadma, mis on huvide konflikt ja mida teha kingitustega. Korruptiooni puhul on mingi osa sellised inimesi, kes rikuvad reegleid teadlikult, aga päris suur osa ka neid, kes rikuvad reegleid teadmatusest ning võivad seega panna ohtu enda ja asutuse hea renomee. Selle vältimiseks tasub läbida kaheks osaline korruptiooniteemaline loengusari. Selle võiksid läbida kõik avaliku sektori asutuste töötajad, nii ametnikud kui ka töölepingulised töötajad, alustades ministeriumide, riigiasutuste ja omavalitsuste teenistujatest ning lõpetades haiglate ning koolide töötajatega. Vaatame, kuidas need kaheksa loengut jagunevad teemade kaupa. Esimeses ehk käimasolevas loengus räägime sissejuhatuseks korruptiooni mõistest. Teises loengus selgitame, kes on ametisik. See on väga vajalik loeng, et aru saada, kellele korruptioonivastase seaduse reeglid kohalduvad. Kolmas loeng käsitleb seda, milliseid korruptioonivastaseid reegleid peab ametisik järgima. Neljas loeng räägib kingitustest ja korruptiivsest tulust. Viies loeng tutvustab toimingupiiranguid ja seotud isikuid. Kuuendas loengus selgitatakse toimingupiirangute erandeid. 7. loengus tuleb juttu kõrvaltegevusest ja 8. loeng räägib mõjutamisest, ehk lobimisest. Täiendavad infot võib alati otsida veebilehelt www.korruptioon.ee. Aga asume nüüd asja juurde. Mis on korruptioon? Kui palju on Eestis korruptiooni? Korruptsioon on ametiseisundi ja laiemalt ametikohaga kaasneva usalduse kuritarvitamine. Korruptsioonil on terve hulk vorme, levinum on altkemaks selle eri vormides. Aga ka häältega kaubitsemine, onupoja poliitika, mõjuvõimuga kauplemine, teatud juhtudel ka omastamine, keimus ja muud. Huvide konflikt on era- ja ameti huvide vastuolu. Näiteks kui politseenik peab tegema otsuse oma lähedase üle, tekitab automaatselt huvide konflikt. Kui ta teeb otsuse, on tegemist korruptsiooniga, Kui ta end taandab ja otsust ei tee, siis korruptiooni ei teki. Huvide konflikti realiseerumist vältides ennetame korruptiooni. Eestis on korruptiooniga üldiselt hästi, ehk seda on suhteliselt vähe. Oleme rahvusvahelises võrdluses päris edukad. Näiteks rahvusvahelise Transparency Internationali korruptiooni indeksi järgi oleme esimese 20 kõige korruptiooni vabama riigi hulgas. Eestis registreeritakse aastas 200-500 korruptiooni Korruptsioonikuritegude arvukõikumise taga on valdavalt õiguskaitsasutuste töö, mitte niivõrd ühiskonna tegelik olukord, sest korruptsioon on peitkuritegu ja sellest ei anta teada. Seega mõjutab see statistikat üldjuhul mõni mahukas kriminaalasi ja õiguskaitsasutuste ponnistused. Lisaks teame kolme sihtrühma korruptsiooni uuringust, et 16% inimestelt on avalikussektoris meelehead küsitud ja 9% on seda ise maksnud. Kõige enam on inimesed korruptiooniga kokku puutunud tervishojus ja hariduses. Küllab sellepärast, et nende teenustega puututakse sageli kokku. Eesti riigi korruptiooni vastusel poliitikal on kolm laiemate eesmärki. Edendada korruptiooniteadlikust, suurendada otsuste ja tegevuste läbipaistvust ning arendada uurimisasutuste uurimisvõimekust ja hoida ära julgeolekut ohustavad korruptiooni.